שלום, קוראים לי אורית, ואני מנהלת את מרכז הסימולציה. השנה יקמנו בקריה אקדמית אונו מרכז סימולציה ייחודי מסוגו בארץ ובעולם. המטרה של המרכז היא לאפשר לסטודנטים שלנו להתנסות באתגרים שיתקלו בשוק העבודה עוד בזמן הלימודים, ללמוד מההתנסות, מה ולצאת מוחנים יותר לעולם האמיתי. מרכז הסימולציה נועד לצמצם את הפער בין האקדמיה לשטח מבחינה מקצועית, ומאפשר לימוד אפקטיבי, מובנה ובטוח תוך כדי תיעוד, תחקור ומתן משוב מיידי. שבועיים מכל סימסטר יוקדשו ללימודים המעשיים במרכז הסימולציות. נושאי הסימולציה יינתנו מראש, יחד עם חומרי רקע רלוונטיים. כהכנה לסימולציות יעמדו לרשות הסטודנטים מדריכי סימולציה מקצועיים למענה על שאלות וליווי בתהליך. כל סטודנט יעבור התנסות, תצפית והשתתפות בתחקיר. בהתנסות ייקח לסטודנט חלק בסימולציה מצולמת יחד עם שחקן. מטרת הסימולציה היא לאמן את הסטודנט להתמודד עם מצבים מקצועיים אותם מוצפוי לפגוש במציאות. בתצפית יתבונן הסטודנט במתנסים אחרים המשתתפים באותה סימולציה. בתחקיר יתנהל דיון קבוצתי המבוסס על כיתה הוידאו המצולמים. לאור חשיבותם של הלימודים המעשיים יודגש שכל הסדנאות המעשיות הן חלק בלתי נפרד ממערך הלימודים האקדמיים. הנוכחות בהן תהיה חובה, נתנו בהם ציונים, והם יקנו לתלמיד נקודות זכות אקדמיות, בלעדיהן לא ניתן יהיה להשלים את הלימודים ולקבל תואר אקדמי. לרשותכם תעמוד לומדה המפרטת את התהליך כולו. נתראה בסימולציות. שלום רב. שמי פרופסור אירון זליחה? אני דיקנה פקולת אימינה לסכימ וראשית מחוד במחשבות. העולם האיסקי דורש מאוד מימנויות מהסיות רבות ומגovernות. אנחנו מקשימים למה שומרים לנו מנעלים בخيرים בשטח. לגבו פארים מהסיים שיש לסטודנטים שיצאים מהאקדמיה הישראלית. ואנו קשופים עוד יותר למה שחוקים לסטודנטים שלנו, כאשר הם מסמנים את הלימודים ומתחילים את הקהילה המקצועית שלהם. כדי לגשר אל פארים הללו, יקמנו את מרכז אשר נועד להכין את הסטודנט במינל עסקים להתמודדות אפקטיבית עם המחכה לו ממש בעולם האמיתי. הסימולציות אותן יחווה הסטודנט יאפשרו לו לעשות החיבור בין הנימד בתואר לבין מה שקורה באמת בשטח, ובכך להשתלב בשוק העבודה בדרגים המקצועיים והניהוליים. בשנה הראשונה כל סטודנט יחווה סדנאות מעשיות בתחומים חשובים, כגון כיצד לעבוד בצוות, כיצד לכתוב מסמך באופנאות, כיצד לנהל מסע ומתן. וכמובן, איך להציג נושא באופן יעיל ואפקטיבי. אנו רואים במיומנויות אלו את הבסיס לכמעט כל פעילות שתהיה בהמשך. ואין לנו ספק שההשקעה הזאת בסטודנט תיתן בידו כלים להתמודדות, לתעלת ביטחונו העצמי. בשנה השנייה, התאמנו סטודנטים במיומנות חשובה, אשר איתה התמודדו באופן ועדאי בדרכם לקריירה חדשה שלהם. כיצד עליהם להתראיין נכון וכך להגדיל את סיכויי הקבלה, למקום העבודה נחשק על ידם. לנוסף, התמודדו הסטודנטים בסימולציות המדמות מצבי אמת בעולם העסקים, וזאת על בסיס החומר התיאורטי, אשר למדו בשנים אה ובית. בשנה השלישית, התמודדו הסטודנטים עם סימולציות המדמות את המציאות בסוגיות מקצועיות, אשר קשורות לעולם העסקים ולהתמחות שלהם, בין אם זה במימון, בניהול משאבי אנוש, בשיווק, בפרסום ובניתוח מערכות מידע. כמו כן, יתמודד כל סטודנט עם מצבי אמת אשר מחייבים ידע אינטגרטיבי בתחומים משונים שמנעל הסקים יצרנו מצבי אימון ותרגול שהם הכי קרובים למציאות ללא סיכון מיחד מיכולת ללמוד ולהפיק לקחים להמשך הדרך מיידח הסימולציות נבנו בשיתוף פעולה עם חברות מובילות במשק בניהן אליץ שטראוס, בנקי גוד, אדם מילו וסאפ כוזות נסל מנת לאפשר לסטודנט הבנה מעמיקה ורלוונטית של עולם העסקים. וכך לייצר יתרון תעסוקתי עבור הסטודנטים של הקריאה האקדמית אונו. במהלך הסימסטרים ובתקופת הסדנאות, יעמדו לרשותכם הסטודנטים אנשי מקצוע מנוסים מהתחומים השונים, שיתנו מענה לסוגיות השונות המתאורות סביב הלימודים המעשיים. אנשי המקצוע יהיו במלח שבוע לימודים, והתלמידים יוכלו להיפגש עמם, להתייעצות ולהדרכה. להתראות בסימולציות.